Zanima vas što psi obožavaju? Gotovo svi znamo da psi obožavaju nagrade i pohle, ali koje su ostale stvari koje čine naše krzne kućne ljubimce zadovoljnijima i sretnijima? Čak i iskusni vlasnici pasa ne znaju neke postupke koje njihovi kućni ljubimci obožavaju. Pogledajmo sada top 10 stvari koje psi obožavaju, a ljudi ih ne rade. Deseto psi obožavaju biti produktivni. Psi baš kao i ljudi žele imati svrhu i vole se osjećati korisno. Ako nemaju svrhu i nisu produktivni naši kućni ljubimci će se osjećati dosadno, anksiozno i depresivno. Bilo koji zadatak za psa poput zaštite, donošenja pošte, sakupljenje grančica u dvorištu i igranja pomaže kod mentalne stimulacije psa. 9. Psi obožavaju imati rutinu. Psi ne vole spontanost i konstantne promjene. Konstantna rutina pomaže dugoročno održati psa sretnim. Konstantna rutina pomaže i vama jer će pas lakše predvidjeti aktivnosti koje su jede i što želite od njega. Rutinu možete uspostaviti za psa tako da izradite raspored hranjenja, treniranja, dresure i produktivnih zadataka. Važno je da uspostavite rutinu za psa još od dobi štenca. Osmo, psi obožavaju slušati glazbu. Glazba je dobra za ljude, ali i za naše kućne ljubimce. Ipak, kao i kod ljudi, psi također imaju svoje preferencije. Koju glazbu psi vole, a koju ne vole? Znanstvenici su provodili razne istraživanja kojima došli do zaključka da psi preferiraju određene glazbene žanrove. Pop glazba nije izazvala posebne reakcije kod pasa. Klasična glazba djeluje umirujuće na pse. Heavy metal glazba čini pse uznemirenima i počinju lajati. Ipak kao i kod ljudi postoje i individualne preferencije. Dakle pažljivo da berete onu glazbu koju vaš pas voli. Sedmo, udobnost. Psi žele imati osobno mjesto gdje se osjećaju udobno, opušteno i sigurno. Kako znati da je pas odabral svoj osobni i udobni prostor? Pas hoda kruk nekoliko puta i širi smo miris na određenom području. Tako i jasno daju do znanja da je to područje njihov teritorij. Najčešće je za naši kućni ljubimci osobni teritorij upravo njihov krevetić. Također kada spavaju psi ne vole kada ih se budi tako da pružite svome kućnom ljubimcu mirno, sigurno i udobno osobno mjesto. Šesto psi obožavaju putovati. Kada putujete psi ne vole ostajati sami kod kuće. Vole kada su uključeni u sve aktivnosti obitelji. Naime oni se ne osjećaju kao životinje već kao članovi obitelji. Ipak, za neke pse putovanje nije tako lijepo iskustvo. Neki psi imaju traumatično iskustvo, boje se ili baš ne žele putovati automobilom. Dakle, u pravilu psi vole biti uključeni u aktivnosti obitelji i vole putovati, ali pogledajte kako vaš pas reagira na putovanje. Što napravite da pas vole putovati automobilom? Ako putujete automobilom na more ili dalje relacije, znajte da je dobro napraviti pauzu od 15 minuta svakih 2 sata te u pravilu nije dobro putovati duže od 8 sati u jednom danu. Također neka pas povezaje putovanje s dobrim iskustvom. Peto psi obožavaju gledati televiziju. Većina pasa voli gledati televiziju i vole kada im vlasnik ostavi uključen TV kada odlazi. Neki psi će mirno gledati slike i slušati zvukove dok će neki lajati. Lajanje ne mora nužno značiti da pas ne voli televiziju. Naime neki psi laju kada je uključen TV jer su uzbuđeni kao reakciju na zvukove i slike i kako bi se riješili stresa i frustracije. Naši kućni ljubimci su dovoljno inteligentni da razpoznaju slike na TV-u i u stvarnosti. Također dokazano je da uključen TV odvraća pozornost psu i smanjuje anksioznost. Dakle većina pasa voli gledati televiziju. Četvrto, psi obožavaju privatnost za vrijeme jela. Jeste li kada vidjeli da pas uzme hranu i odnese je u drugu sobu da jede? Za pse je vrijeme jela osobni trenutak. Iako neki psi vole jesti kada i je vlasnik jede, a neki ne žele jesti dok vlasnik ne jede, većina pasa cijeni privatnost. Mnogi povezuju to sa strahom da im vođu član ne hranu. Dakle, iako su psi društvena bića kao i ljudi, oni često obožavaju mir i samoću za vrijeme jela. Treće, psi obožavaju kada ste vi sretni. Psi su nevjerojatno odani kućni ljubimci. Oni su vrlo emotivni i cijene kada ste vi sretni. Naime mnogi vlasnici pasa primijetili su da se njihovi kućni ljubimci drugačije ponašaju kada su oni sretni ili kada su tužni. Znanstvene istraživanja potvrdila su da psi mogu razlikovati ljudske emocije. Naše emocije utječu na pse i njihovo raspoloženje. Drugo, psi obožavaju imati neustrašivog vođu. Bilo da se radi o dominantnim ili prijateljskim psima, oni vole imati snažnog i neustrašivog vođu čopora. Vođa čopora uspostavlja pravo ponašanja, uspostavlja raspored aktivnosti i nagrađuje za dobro ponašanje. Iako vam se možda ne čini tako, psima pravo ponašanje i raspored aktivnosti pomažu da im situacije budu manje stresne i zbunjujuće. Što se događa kada vas pas ne percipira kao vođu čopora? Kada vas pas ne percipira kao vođuć opora on će preuzeti tu ulogu. Tada se javljaju ozbiljni problemi poput agresivnosti. I prvo psi obožavaju uvijek biti pokraj vas. Često možete vidjeti kako psi sujede svoje vlasnike svakim korakom. Zašto? Iako eksperti navode kako blizina vašeg psa znači zaštnička nastrojenost, psi to rade jer su nam izuzetno odani i vole biti pokraj osobe kojim pruža sigurnost i udobnost. Naši kućni ljubimci često spostavljaju snažnu vezu s nama i jednostavno im je potrebno naše društvo. Dakle naši psi su izuzetno odani kućni ljubimci koji u žele ugoditi nama, biti s nama i žele da mi budemo sretni. Isto tako kao što ste mogli vidjeti određeni naši postupci mogu ih učiniti zadovoljnijima i sretnijima. Ako znate i još neke stvari koje psi obožavaju svakako vas pozivam da ih podijelite s nama kao komentar komentaru u opisu. Želite li vidjeti više?